Hallå sammen. Dette er enda en del av videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du ser på denne videoen. Takk. Du trenger for å bytte. Glem ikke å få våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer hver For informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Nå er det for nedenfor, får du linker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reseppedelene. De produkter definerer alle lenker, keep beskrivelsen.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 Takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i